يا حمودي ايه ده ده الع... اخواتك نايمين من العاصر الساعة دلوقتي بقت ستة هم نايمين من العاصر ليه كده يا حمودي مش عارف يا ماما بسنا من شوية بصيت عليهم لقيتهم هما الاتنين نايمين بجد طب اطلع نت... اطلع ما نطلع اطلع اصحيهم احسن ما دم هم هما نايمين كده طول... طول النهار كده عشان يجوا بالليل يعرفوا يناموا مش عارف يا ماما نعمل اللي تعمليه نعم بتفرج على التلفزيون طب ماشي يا حمودي مين؟ مين؟ مين اللي بيخبط؟ مين اللي على ايوه يا عبير افتحي ايوه ده صوت انجي باين أمي افتح لطنطي انجي يا حمودي اوه يا, باما يا ماما امي بقى انت يا ماما امي ده هي اللي بتخبط أمي أنتي بقى افتحي بقى انا مش قاعد بتفرج على المسلسل ومش فاضي ماشي يا حمودي ماشي ايه يا لولي ازيك يا حبيبتي ازيك يا طنطة عبيد ازيك يا عبيد ازيك يا انجي عامله ايه يا حبيبتي انا حلوه الحمد لله في حاجه ولا ايه؟ لا والله يا عبير احنا لقينا نفسنا كده انا ولولي قاعدين مش لاقيين حاجه نعملها ومخنوقين كده وزهقانين قلنا اما نيجي نقعد عندك شويه يا عبير وماله يا حبيبتي تنوري الله يخليك يا عبير ده نورك يا حبيبتي عندي اجي بقى ايه انا اقعد انا ولولي شويه معاكوا كده واحنا جايبين لب وجايبين حاجات حلوه كتير عشان البنات نقعد مع بعض وكده نتسلى مع بعض ومالو ومالو يا انجي يا حبيبتي ومالو ماشي يا عبير ازيك يا حمودي عامل ايه ازيك يا طن انت انت عامله انت انا الحمد لله يا حمودي يا حبيبي امي يا بنتي يا جنه سامعه لنا سامعه يا بنت انت خلينا ننام انا عايزه انام دايما يا شيخة احنا بقالنا كتير نايمين، أمي بقى أنا وإنتي أمي دايما تبين إنش كانت هي ولولي، أمي بسرعة أما نروح نخوف لولي بالوش الجديد اللي احنا جايبينه، الوش الجديد اللي احنا جايبينه، امي ماشي يا كوكي يلا يلا بينا بسرعة نقوم نخوفها بيه، أيوة يلا تعالي هو إنتي الوش فين أصلا عايناه في الدولاب. يعني انتي عيناه في الدولاب يا بنتي يا كوكي ايوه ايوه يا كنة ويلا تعالي بسرعه منكبهم من الدولاب ونروح نخوفهم برا هي كمان ماما اصلا ما تعرفش انها جبت وش كتير ولا حمودي ولا تنتي انتي ولا اي حد تعالي بسرعه يلا منكبهم من الدولاب ونلبسها ونروح نخوف البت لوليبي يلا يلا يا كوكي اهو اهو يا جنة الوش اهو جبتهم من الدولاب يطلع هيخوف البنت كوكي قوي اه هيخوفها هيخوفها ما تقلقيش ده هي هتخاف خالص ده بنت كبانه <تصفيق> طيب يا بنت منه، طب يلا هتلبسيه انت ولا البسه انا يا جنة، مش عارفة ولا هي يا كوكي البسيه انت وخلاص، ولا ماشي انا هلبسه انا يا جنة ومالكيش انت دعوة بقى واروح اخوف البت لولي ماشي ماشي يا جنة، ازيك يا طنطي ازيك يا لولي ازيك يا جنة عاملة انا قلنا ان انا وماما نيجي نقعد معاكي شوية انتي وكوكي. امال فين كوكو اختي كوكو اختي نايمه نايمه يعني هي مش هتصحى ولا ايه عشان نلعب مع بعض هلا هي, هي نايمه قالت انا كده أصحى، قلت لي لا انا مش هصحى دلوقتي خالص عشان عايز انا عايزه انام إزاي يا جنة؟ أختك نايمة من زمان يا حبيبتي، إزاي تفضل نايمة كل دوات؟ مش عارفة بقى يا ماما مش عارفة، المهم أنتوا عاملين إيه؟ إحنا صحينا أنا صحيت من النوم وقلت لما أنزل أقعد معاكوا شوية، ماشي مش. ماشي يا جنة تعالى نلعب مع بعض، ماشي ماشي يا لولي ألعب معك ألعب معاك أهو <hesitation> يا يكربك يا لولي؟ O ¿Qué? go, El دواء على الارض ما بتتكلم مش يا نار ابيض ولا بتتنفس ازاي؟ بلدنا هو ما اكلملك الدكتور حالا نهو ايه <تصفيق> اللي <تصفيق> حصل لولي ايه ده انت يا كوكي اللي عملتي كده انت يا كوكي اخشى عليك يا كوكي انت وحشه يا كوكي كده بتخوف فيكي يا كوكي كده يعني احنا جايين نقعد معاكم شويه بتهمني كده في صاحبتك احنا ما قعدناش جايين هنا تاني يا كوكي احنا ما جايين لكم تاني لا والله طنط انا مش قصدي انا قصدي ان انا هزور معاكم مع لولي صاحبتنا والله قالولي زي اختي زي اختك زي اختك تهمني فيها كده اخس عليكي يا كوكي أخشى عليك أنا اني ماما بتردش اصحيكم اصحي لولي ماما اي يا دكتور ايوه دكتور لو سمحت لو سمحت بسرعه يا دكتور معلش تعالى هنا الحقنا اه بسرعه عن. اه عند بيت عمر بسرعه بسرعه يا دكتور الله يخليك الله يخليك مع السلامة أهو يا أهو خلاص يا إنجي أنا كلمت الدكتور وحالاً يجي يا رب يا عابر ما يتأخرش يا رب ما تقلقش يا حبيبتي إن شاء الله مش هيتأخر إن شاء الله مش هيتأخري يا إنجي ما تخافيش إصحي يا كوكي إصحي يا لولي إصحي يا حبيبتي فوقي فوقي يا بنتي أنا مش عارفة مالها يعني يا حبيبتي إصحي يا لولي إصحي إصحي متخافيش يا انج ان شاء الله تبقي كويسه هي بتتنفس يعني ما تقلقيش من انا خايفه خالص يا عبير انا ما جايه عندكم هنا تاني يا عبير بقى انا باجي عندكم يا عبير تعملوا فيا كده انا وبنتي اخس عليكم والله يا انجي انا مش قصدي انا ما كنتش اعرف اصلا البنات جايبين وش ولا اعرف اي حاجه من الكلام ده والله العظيم بس نطمن على لولي وه وهقضي بكوكي دي وه وهضربها ضرب جامد والله يالي. ما تعملش حاجه كده تاني اصحي يا بنتي اصحي اهو الدكتور وصل اهو. أيوة. ايوة ايوة ايوة يا مدام عبير. ايه? انا هتطملكوا عليها ان شاء الله ما تيقلقوش. ايوة. لا لا لا. ده هي هي كويسة الحمد لله ما اي حاجة. بس هي بس اغمى عليها من الخضة. ايوة في حد تقريبا خضها او تخض جامد فخلتها انها اغمت عليها بس مش اكتر. اغمى عليها. لا بس هي تبقى كويسه ان شاء الله انا هديها حقنه مهدئه باذن الله وتمشي على العلاج دوت بس كده وهتفوق ان شاء الله بعد نص ساعه هتفوق باذن الله هديها الحقنه بس نص ساعه بالظبط وتقوم كويسه ان شاء الله الله يخليك يا دكتور الله يخليك أوه. يا رب يا لولي يا بنتي قومي بالسلامه يا رب ما تخافيش ما تخافيش يا مدام انجي ما تخافيش ان شاء الله تبقى كويسه يا رب يا رب يا دكتور يا رب كده يا. يا كوكي كده يا كوكي بتعملي كده بصحبتك والله انا م عندكوا تاني. ماشي يا كوكي ماشي. معلش يا تنتنا اسفة والله سامحيني. تسامحك على ايه بس انك تعملي كده في لولي صاحبتك. ده ما بتحبش قال أنتي أنتي وجنة اختي. والله يا تنتنا كمان بحبها. بس سامحيني. خلاص تمام هي كده دلوقتي خدت الحقنه وهتبقى كويسه ان شاء الله ان شاء الله بقى زي ما قلت لك يا مدام عبير انت ومدام انجي بعد نص ساعه ان شاء الله هتفوق تبقى كويسه وتمام ان شاء الله باذن الله يا رب يا دكتور الله يخليك الف شكر يا دكتور لا شكر على واجب يا مدام عبير <تصفيق> ان شاء الله بيطمنيني بس عليها اتصل بيه كمان نص ساعه ولا ساعه الا ربع واطمنوني هي عملت ايه الوقت خلاص ما شكرا يا دكتور الف شكر الله يخليكي الف شكر مدم مدام عبير ماش مع الف السلام انا ماشي ان شاء الله تبقى كويسه باذن الله ما عليها يا مدام انجي هتبقى كويسه والله يا رب يا دكتور يا رب يا رب تبقى كويسه ان شاء الله ما تخفيش أنتي انت قلقانه كده ليه انت انا كده انا مر على حاجه زي كده كتير ما تخافيش يا مدام انجي يا رب الله يخليك يا دكتور الله يخليك تعم وصل لحضرتك لحد الباب لا خليكي أنتي خليكي مع بنتك اطمني عليها انا عارف الطريق يلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اه الحمد لله يا رب تفوي يا لولي يا رب يا رب تفوي على خير ما تقلقيش يا إنجي ما هو قال لك الحمد لله تبقى كويسة يا رب اه ايه ده الحسن لي يا ماما ما يا لولي حبيبتي الحمد لله على السلامة يا حبيبتي انت عاملة ايه انا امي انت معلش يا لولي يا حبيبتي معلش ده بس كوكي صاحبتك كانت كانت بتهزر معاكي بس هزارت لقتيل شويه هو اللي عمل فيكي كده يا لولي يا حبيبتي كوكي كوك هي اللي كانت لبسه الوش دوت وخضتني انا خفت خالص يا ماما انا فكرت عفريت عفريت ايه يا حبيبتي واحنا قاعدين معاكي كده ما تخفيش ماشي يا ماما آه آه آه آه. الحمد لله يا ماما ان انت جنبي ما تسيبينيش مش هسيبك ابدا يا حبيبتي ما يا لولي ما تزعليش يا حبيبتي ايوه ايوه يا ماما وانتي كمان يا لولي متزعليش من طنط تعبير حبيبتك ايوه يا طنط انا عارفه والله ان انا بحبك انتي وكوكي وجنه بس كوكي انا عارفه ان هي هزرها تقلش شويه وهزارها رخ ماشي يا حبيبتي معلش يلا والف سلامه عليك الله يخليكي يا طنط امال فين جنه كوكي بس انك لا مش عايزه كوكي كوكي وحشه كوكي هي حبيبتي كوكي تعالي يا كوكي تعالي صالحي يلا لولي صاحبتك واتاسفي لها وقول ان كده ما عادش ينفع إنه كده غلط سامحيني يا لولي انا اسفه اني عملت فيكي كده انا والله كان قصدي ان انا العب معاكي بس وصالحك انا زعلانه من كوكي عشان أنتي كنت عايزة تموتيني معلش انا اسفه ما تزعلش مني عشان خاطري انا اسف خلاص ماشي يا كوكي انا بحبك اصلا زي اختي ومش و و و بزعل منك أنتي ولا جم حمد الله على السلامة يا لولي احنا اسفيني يا لولي ان احنا عملنا فيك كده انا وكوكي اتفقنا ان احنا نخوفكم بس بس ما كناش نعرف ان هيحسلك كده ماشي يا قيالنا انت وكوكي انا مسامحكم خلاص عشان انا بحبكم اصلا وما بحبش ازعل منكم عشان انتو صحابي ماشي يا لولي ماشي يا حبيبتي الحمد لله على السلامه يا لولي الله يسلمك يا حمودي الحمد لله على السلامه ما تزعليش منهم انتي عارفه ان هم ما يلقش ايه ومتعبين <تصفيق> انتي عارفه ان هم متعبين ايوه يا حمودي يلا الف سلامه عليك يا حبيبتي ماشي عايزين اي حاجه انا رايح الشغل ماشي يا حبيبي ماشي ماشي ماشي يا حمودي خلي بالك من نفسك يا حبيبي ماشي يا ماما حاضر وبصي, وبصي يا لولي ما تسعليش مني وانا هديكي كمان الوش دوت هديه هديه هتختيم مني مني مش عايزه اخلص يا لولي بس انت سامحين ماشي يا لولي ماشي يا كوكي يعني انت هتبتني الوش ده ايوه ايوه هدتهولك هدتهولك خدي لعبي بخلص خالص لوحدك انا مش عايزاه بس أنتي تسامحيني بس عشان اللي انا عملته فيكي ماشي يا كوكي الله يخليكي يا كوكي ما من من... من منك يا يا كوكي ماشي يا حبيبتي ماشي يلا يا أصحاب عكمكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك بسرعة لقناة مامي كوكي وتعملوا لايك كتير كتير صباع وفوق عشان يكلكوا كل الحلقات الكتيرة الحلوة بتاعتنا يلا يا أصحابي بسرعة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير كتير كتير باي